אחר שלמדנו על חום ההיטבות והשינוי באנתלפיה, או מה היא האנתלפיה, נוכל לדבר קצת על חוק הס. חוק הס אומר ששינוי האנרגיה בתהליך, בלתי תלוי בדרך בה אנחנו עוברים ממצב אחד לאחר. זה בעצם תוצר לבין מהעובדה שהאנרגיה היא משתני מצב. גם וגם אנרגיה פנימית הם מצב. דיברנו הרבה פעמים על העובדה שהם בכמה שצבים יש במעבר בין מצבים, או מהו מסלול המעבר. ומה זה מועיל לנו כשאנחנו עוסקים את תגובות יומיומיות? נרשום תגובה כלשהי. ב-A ועוד B, נותנים נגיד את C ועוד B. אנחנו רוצים לדעת מהו השינוי באנטלפיה של התגובה הזאת. כלומר, כמה חום נקלט, או נפלאת על ידי התקובה. אני יודע מהו, לא מדהתי אותו, כל שיש לי זה טבלת החום של ההיטבות. אני יודעים שחום היטבות של A נקרא לו חום היטבות. סחרור H אינו מסתים ע Rückną. עכשיו הוא המסקיר לא חום, חום היטבות, אך הוא בעצם השני באנטלפיה. השני הוא סטנדרטי באנטלפיה. השני באנטלפיה שאנו מכירים חום. זהו חום. ואותו דבר כמו חום היטבות. האפס הקטן אומר לנו שזה חום היטבות הסטנדרטי. אנחנו יכולים למצוא אותו בטבלה שמתMart представ לנו מספר מסוים. של B. ניתן את החום היטבות, ב-B. וחום היטבות של A, זהו חום היטבות סטנדרטי. כאן נמצוא בטבלה את חום היטבות של C, שינוי באנתלפיה. ואז את חום של D. ואתה נמצוא כל הדברים האלה בתגלה נעשה את זה עוד מעט מה שחוק ה' אומר הוא שהשינוי באנרגיה ופה אנחנו עוסקים בשינוי באנתלפיה בלתי תלוי במה שאנו עושים במקום להסתכל על התגובה הזאת ניתן ללכת אחורה נכתוב בצבע אחר נכתוב המרכיבים של הפחמן אני צריך לחזור לפחמן ועוד המולקולה תוך המצם. חוזרים לצורה היסודית. מהו השינוי מהתרפיה? כשחוזרים לצורה היסודית. חום ההיטבות הוא מה של A הוא הצורה של B. כי לקבלת A בחזרה לצורה היסודית, זה מינוס ערכים האלה. תחיל את התגובה הזה מינוס, חום היטבות A או מינוס חום הפירוק של A וזה יהיה מינוס אותו של B זאת הצורה היסודית אפשר, אפשר ללכת מהיסודות חזרה לקוצרים כי יש לנו את אותם אטומים, יש לנו מחדש שתי מערכות שונות של מולקולות איתן ללכת חזרה מהצואה היסודית וכאן למעלה, אנחנו יודעים מה הם האלה, אנחנו יודעים כמה נגיד דרושה, כדי ללכת מהצורה היסודית לצי וד, וחום ההיטבות שלהם, חוק ה, זאת אומרת שדלטה ה של התגובה הזאת, שינוי באנתלפיה של התגובה, שווה לסכום שמה שדרוש כדי לפרק את שני אלה, שזה מינוס חום ההיטבות של אלה, ועוד מה שדרוש, ליצור את כאן נכתוב את זה כ-H ההתהבות של C ו-H ההתהבות של D חום ההתהבות של ALET פחות חום ההתהבות של ALET זה משהו דרוש כדי לקבל את הצורה, את הצורה היסודית פחות דלת החום ההתהבות של A פחות דלת החום ההתהבות של B ככה נקבל את החום של התגובה אם הוא שלילי אנרגיה ישתחררה במספר חיובי קוראו שהדבר שיש כאן יותר אנרגיה מאשר מצד הזה כמר נפלטת אנרגיה כדי שהתגובה הזאת תתרחש וזה אנדוטרמי כל זה נשמע די מופשט זהו חוק הס אני אעשה את תגובות כימיות יש לנו התגובה הזאת כאן ואנו מתחילים אמוניה אמוניה במצב של גז זה נגיד עם חמצן מולקולרי כדי ליצור אורפאה מולים של חנקם חמצני וקצת מים מהו החום של התגובה הזאת? אני אדם להסתכל על חום ההיטבות של כל אחד מהם בואו נסתכל עליהם נתחיל עם האמוניה מהו חום ההיטבות של האמוניה? זה תמיד נתון בקילוג'אול פר מול כלומר כדי ליצור מול אחד של אמוניה, אחד של אמוניה בואו נסתכל על הטבלה שהייתה כאילו באיזה מצב אני מתחיל? נעשה גז, אני חושב שהתחלנו מאמוניה במצב של גז. חושבתי את הג'י שם. חום היתרות של במצב של גז, מינוס 45.9 פר מול. זה מינוס 45.9 קילול צהר פר מול. חום ההיטבות הברומול אחד של אמוניה, אז תסתכל על הכולם, WHAT הוא חום של החומצה? אין צריך להזתכל על טבלה, כי החמצן הוא בצורתו הצבעית. אם יש לו משהו בצורתו הצבעית, לפני שעושים כל דבר, חום ההיטבות שלו הוא 0. אם רואים O2, חום היטב שלו הוא 0, אם רואים 2 שלו הוא 0, אם חום היטבות לאו-0, פחמן למצב מוצג חום היטבות בטמפרטורה ולחץ סטנדרטים אבל כיש עלי חנקן חמצנים אחד יש לי זה כאן חנקן חמצנים חום היטבות וחיובי 90.29 90.29 ולסוף מהו חום של מים? בואו מי מזלים מינוס 285 מפעדה 83 מינוס 285 מפעדה 83 אל תתפטו להפעיל את כל הכסר, להגיד שאם אנחנו רוצים לחשב את דלתא-H עבור התגובה עלינו לקחת את זה ועוד זה ולהחסיר זה זה כמעט נכון, אבל החישוב לא יהיה נכון כי זה פר מול בתגובה הזאת יש לנו 4, 4 מולים את 5 מולים את 4 מולים, מולים את 6 מולים האם נכביל את כלל עם ספר 5 מולים להכביל את זה ב4 4 כאן להכביל את זה ב4 4 כאן ואת זה ב6 כאן אין מה להתעסק 5 0 תמיד יהיה 0 עכשיו, אנחנו יכולים להכביל את חוק ה-S ולהיחשב את Δ-H של התגובה h של התגובה, דלתה -H של התגובה שבע, ארבעה קפורים חום של חמשה, חמשה, 4 כפול 90.29 ועוד 6 כפול תשעה, ו' חום היתובות של המין, ועוד עוד אנחנו צבעים שש קפורים מינוס 255, 83, זה חביב, כי נתון של חמשה, חמשה, חמשה, חמשה, חמשה, חמשה, חמשה, חמשה, חמשה, חמשה, חמשה, חמשה, חמשה, חמשה, ובעל אנרגיה גדולה יותר בצורותו היסודית זה לא יקרה מעצמו שנים מים משחררים אנרגיה שיוצרים אותם מהפיבר היסודי ובעל מים על המים יותר יציבים אכל מכן נמשיך אליכי חומי תוות של התוצרים ואם נחסיר מהם את של המגיבים בתגובה שלנו כאן זה 4 כפול 45.9 בואו נבדע זה מינוס אורדיים וחמש נקודת תשע נכון? נכון? הייתה בוא כשהעמוניה הוא מינוס אורדיים וחמש נקודת תשע מה התוצאה? ניקח את המחשבון בואו נציב אותו כאן נציב המסך, כי המסך היכудא 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus. אוקיי, שבע, שבע, עתים מינוס 11, 12, 13, 14, 15, 16. האם זה ניסמנחון? זה כן עכשיו עלינו מזה. 4 כפול מינוס כפור מינוס 5.9 זה שווה למינוס 1170 הדלתה אג' של התגובה הזו מינוס 1170 קילו ג'או מה עשינו? קחנו את של התוצרים תפלנו אותם במספר המועים, של המדידים. זהו זה. נעשה עוד דוגמה אחת. יש לנו פרופן. יש לנו פרופן ונסרף את ה... את הפרופן כדי ליצור דו תחמוץ את הפחמן ומן. לעבוד באותה מקודם כמו קודם מה של הפרופן? נסתכל בטבלה, זה מדהים כמה שהטבלות האלה ממצות. יש לנו כאן פרופן בבצב נוזלי. חום מינוס מאה וארבע נקודה שבע. נכתוב זה. מינוס נאה וארבע נקודה שלה. קום היטבות של חמצן במצבו הצבעי, כפי e, שתמיד מוצאים את החמצן זה אפס, קום היטבות של דו תחמצת הבחמד, כבר נראה דו תחמצת גזי, מינוס שלוש מאות תשעים ושלוש נקודה חמש, ומיים, ומי זה מינוס שמונים וחמש נקודה שמונה שלוש. מהו חום היטבות שאנחנו סורפים מול אחד של פרופיין? בואו נראה, אני מחשב את חום היטבות של התוצרים זה יהיה 3 כפוי זה יצאנו 3 מול של זה, והוא כל מול משתחרר את כמות האנרגיה הזאת ועוד 4 כפוי זה, ואז מכסירים 1 כפול זה מה מקבלים? שנופתאן כפול של 80 של זה שלבי זה שבר כפול מינוס שווה... 9 4, 1 כפול כפול זה. שנוסיף 104.7 בארבעה ועוד 104.7 שווה בערך למינוס 2,200. חום ההיטבות של התגובה הזאת שווה למינוס 2,200 ו-19 קילו ג'אול שורחים בכיוון הזה. אבל כל מול של פרופיין שאני שורף, אני יוצא את כמות האנרגיה בצד השני. לזה יש פרח 20 קילו שור, באחות, מהשורה הצד הזה, מיכולים לכתוב התגובות החדשים, כי אנחנו יוסיפו את האנרגיה, והsezot, מיכולים לפרק ופנ, C3H8, מיכול 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ועוד 2,219 קילות ג'אור. זה מה שנפלט מהתגובה הזאת. היא אקסו-טרמית. צד הזה של התגובה פחות חום מאשר לצד הזה. הוא נעלם חום נפלט. זה איפה שהחום משתחרר. תפעמים יש לנו שאלות קצת שונות. עשארנו חום ההתאבות של התגובה הזאת. ניתן לשאול כמה חום נפלט אם לנו נגיד 93 ג' אורפי. קודם כול צריך לדעת כמה מול של פרופן, 33 גרם, אם אני שורף מול 1 של פרופן אני מקבל את החום הזה. כמה מולים של פרופן של 33 גרם, מהי המעשה של מול 1? מול 1 של פחמן, מסתור 12 גרם. מול 1 של מלמן, מסתור 1 גרם. מול של פרופן כפול 3, יש לנו 3 פחמנים כאן ו8 מימנים. כמו כפול 8, יש 36 ועוד 8. קבלים 44 גרם, זה 44 גרם פר מול, נכון? נכתוב זאת, 44 גרם פר מול. אם נתונים 33 גרם, כמה מולים יש לנו? 33 גרם כפול נגיד, אחת חלקי 44 מולים פר גרם, אין צורך לכתוב את כל הגרם הגרמים מקסמצמנים, ישנו 33 חלקי 44 מול זאת אומרת 0.75 מול אם מול אחד מייצר את כמות האנרגיה הזאת שלושה רגעים מול ייצרו את האנרגיה, 0.75 S 1,664. הקפول F S ניקוד 75. שבל 1,664. אנחנו נأخذ מונח פירופונ, נסועפים אותו. המונח הספציפי שנקמצנו, הוא פיצר 2.2 קילوجرام, המשתרעים על המארחת. הצד הזה של המארחת יש פחות אנרגיה. אחרי נתונים 33 גרם, שזה 3,40 של מול, שתחררו כ-1600 קילו ג'אול. בכל מקרה אני מקווה